Takže lidi, teďka si už jdu lehnout a zítra vyrážíme směr Liberecta, tak zatím čus. Určitě nezapomeň sledovat můj Instagram, kde se jmenuji Sima Potřítko 2800 a nezapomeň sledovat ještě můj Facebook, kde dávám taky hodně dobrých fotečky a jmenuji si tam Sima Potřítko 2800, takže asi užij si video. Amen, než se otevřel Luna Park, Zjistili jsme, že se otevírá v 10 a je teprve půl, půl desáté, jo, tak zatím teda čus, prostě čus. A vám tady ukážu, co je vůbec Luna Park, Ještě jsou tam takový ty autička, víte co? To je a na ty to pojedu a natočím vám to.